Привіт, котики. Тренування на все тіло з програми відновлення після вагітності. Тренування без стрибків, без присідань, безпечно для тих, у кого проблеми з колінами і для тих, у кого діастаз. Повну програму відновлення після пологів ти можеш знайти по посиланню в описі відео. Я твій тренер Лагартіша і ми починаємо з розминки. Переносимо вагу тіла з одної ноги на іншу і обертаємо руками по великому колу. Перед м'яко, повільно і назад. Лікці. І змінили, не знаю, напрям. Так, точно. Квести. Закончила оберти корпусом.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 Нікуди не спішимо. Шість. Це важливо виконувати повільно. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Закінчили і ми змінюємо сторону. Готова? Працюємо. Один. Видих. Два. Сіроні. Выдох. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять.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 І вправо виконуємо повільно. Шість. Видих на рух вгору. Сім. Вдох. Видих. Вісім. Вдох. Видих. Дев'я. Десять. Закінчили. Змінюємо ногу. І працюємо. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Это очень крута вправа для седниц. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь.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 Низь, 4. Якщо ти не можеш зробити 8, роби скільки можеш. 5. Наприклад, ти можеш зробити тільки 4. Окей, роби 4. 6 і ще 2. Опускаємося вниз, лягаємо 7. Віднялися, так? Да? І ще один раз. Лягли. 8.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 Вгору. Повільно підняли. І опускаємо вниз, попереклягає першим. І ще раз показую. Стегна вверх. І ми опускаємось, попереклягає першим. Таких ми виконуємо 10 повторів. Готова? Працюємо. Один. Вдох. На рух вгору видих. Два. Вдох. Видих. Три. Вдох. Поперед притиснутий до підлоги. Видих. Вдох. Видих. П'ять. Вдох. Видих. Шість. Сім. Повільно ми нікуди не спішимо. Вісім. Дев'ять.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 І працюємо. Підняли ногу, підняли руку. Видих, вдох. Видих, вдох. Спину тримаємо рівно. Три. Не рухаємо. Поперед. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім дев'ять, десі, змінили сторону і продовжуємо. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, закінчили, піднімаємось вгору, і у нас справа на ноги, на ми відступаємо, опускаємось вниз і піднімаємось назад по десять разів.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 Шість. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Змінили ногу і працюємо. Один.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 Дев'ять десять змінили ногу і продовжуємо один. Два, три, чотири.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 Два, вниз, на видосі в три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, закінчили.